هو وعد من وعود ابليس الوعد وعدتنا هذه الحكومه الموقره هذا نشأ الوعود خطبتنا اليوم على الوعود احنا الان عندنا بين وعد الرحمن ووعد الشيطان وعدونا وعدتنا هذه الحكومه لما تيجي من بعد سنه 2003 يخلون الدنيا ربيع والجو والجو بديع وهسه الحمد لله شلون جو وشلون ربيع؟ ما شاء الله احنا هسه بهذه النعمه. فلا شفنا ربيع ولا شفنا الجو البديع. الحمد لله رب العالمين، وين وعودكم؟ طبعا احنا الان احنا نحط لان عندنا وعدين يا تحط هنا للرحمن يا اما تحط للشيطان. اين هذه الوعود؟ وعدونا انه البطاقه التومينية كما ذكرنا وحال لما جينا واحنا حالنا حال حال الناس قالوا اوو تجيكم حتى مشروبات كحوليه. مشروبات روحيه يعني راح يمطونا عرق بالحصه يابا واحد يقول عمي وين رحنا الوديه ما يصير حرام انا دوله اسلاميه ما يصير ما يصير زين شلون راح ينفرزون واحد يكتبوا له مسلم واحد دايخين بايخين واحد يقول لك عمي والله ديه واحد هسه الحمد لله هسه احنا لا شفنا العرق ولا شفنا المرك الحمد لله الحمد هذا الوعد هسه لا عرق ولا مرق لا اللي العرق حصلوا العرق ولا اللي رايدين مرق حصلوا مرق طبعا هذا وعد ها الوعد الاخر اخواني وعدونه وطبعا احنا قلنا لكم خوان وذكرنا انه كلهم لحياهم بيض ورجليه مو يصل من القبر هو واصل للقبر لهنا ما ضال شيء بس يوقعون كتابه ويطلع كلهم انه العراق راح يصد الكهرباء وعندنا فائض هسه هاي قبل سنه هذا وزير واحد من زي. هسه انت تحكي هنا أنا يقول لك عمي يا شيخ الترى. حاط مطقح حاط كورتك وقول هالحكومه حاط الوزير هسه هاي قبل قبل يمكن أشهر مدونها عندي هسه هم والله عيب نذكر اسم الوزير وزير قبله هذا وزير الطاقة وزير مو هيجي ابو اللحية البيضاء وهذا الخبير النووي قال أبا قبل عشر سنين قال العراق راح يصدر كهرباء هلا هسه العراق يصدر كهرباء هذا وعد وعدونه ويقول لك راح نضرب النو إنه نضرب ارضي هذا الكهرباء نحتار بها ما لي شراية هسه احسن وعد اخواني ما شفتوا البارحه اذا شفتوا الاخبار العراق ابو رافدين أه. ابو رافدين العراق يستورد كهرباء من الاردن اي نعم يستورد كهرباء وين الوعد وبعدين البارحه ربعنا يقول لها فرحانين أوي. فرحانين بهالخيبه فرحانين والله ما استحيتوا على وجوهكم والله عاني لو من عندكم اسويها شغله سريه واكتب عليها اعلاميا ما, ما أذكرها. ما اذكره اعلاميا صار في 80 مليار على الكهرباء وانتم هسه مستوردين، هسه استوردتوا كهرباء من من ايران طبعا وكهرباء مالتهم مالت الغاز، وهسه الان من ان شاء الله ان شاء الله السادس كهرباء من من الاردن، وعندنا موعدين كهرباء من السعوديه، وعندنا كهرباء من من من تركيا، ما شاء الله زين خيركم وين؟ خيركم وين؟ اي وين وقف عمي وقف، طلع صبح عمي وينكم؟ واحنا اسامي نقول الرئيس فين؟ ما تعرفه. واركم هي هذه هي, هي إنجازاتكم تستورد كارباء من الأردن يا سهم عيب والله والله العظيم يعني أريد, أريد أتسنع أريد أكون محايد لس عم عيب يقول لك أن تحكي على هم دولة وعربية ودولة إسلامية ليش هسا هسا هم يأذن إحنا مو كنا هالسهم عيب مو كان البلد يصدق يصدق على الأردنيين هو شعدهم غير هالبحر الميت هذا يكرفون به يكرفون بس بلح عندهم يقول عد البارحة هذا باسم الطاقة الكهربائية المتحدث باسم الكهرباء يقول العنبي عندنا فاض ما تشترون؟ عندنا بعد 28000 ألف ميجا عندنا 3500 عندنا فاض اشتروا أبو الأردن عنده فاضة أنا يعني ما عندي فاض وأنا الوعد وأنا الوعد أين, أين وعودكم؟ أين الوعود التي وعدتمونا؟ هاي وعود الشيطان وعود الشيطان وين